Nátt að nýsköpunar áfanginn einkinn er svolti HR sko. Og ég tók hann í fyrra og á... þú ert svo núna. Núna. Þannig að það er skemmtilegt svona krossa milli deilda. Uh nátt að vísindferðinar. Þær er eru geggær. Uh og síðan er skíðaferðin sem að er alltaf janúar hjá okkur. Hún er líklegig og ársótið því að þar eru alla deildirnar með svona laga og þetta verur svona okkar litla Eurovision. Það var, það er meira félhagslífi HÁR en ég gerði þá fyrir, sem ég fara mjög ánægða með og þetta er svona ákveðið þjáffarhófinn meira saman, þú kynhist betur utan skólan slíka. Mm. Þannig að ég myndi að segja vísinda ferirnar, sko. Það er bara rosamismhlandi sko, það já. er, er vanarlega bynd fyrir framan hófskólabúðina út af því að það er alltaf værsla skilur borða.